У Хмельницькому попрощалися із 49-річним військовослужбовцем. З користю проводить час. 12-річна хмельничанка, опанувавши гру на гітарі, збирає гроші для ЗСУ. В обласному центрі відбулись риболовлі змагання. Який подарунок чекав на призерів. У Хмельницькому попрощались із 49-річним військовослужбовцем Сергієм Везденецьким. Чоловік в перші дні повномасштабної війни пішов захищати Україну. Він е, був призначеним командиром е, мінометної роти. Такі люди, як Сергій Михайлович Везденецький, дійсно е, могли запалити дух е, своїх підлеглих, щоб е, Дойти до наміченої мети. Сережа він такий, що не мав такої фізичної форми, як крепкі воїни. Він такий, як є, але в нього був воїнський дух захисту своєї батьківщини. На Херсонському напрямку Сергій Везденецький отримав поранення 11 вересня. Медики кілька днів боролись за його життя. 15 вересня військовий помер. В нього залишилось двоє синів, один із яких теж служить в Збройних силах України. Поховали Сергія Везденецького на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. У бою з військовими Російської Федерації на Донеччині загинув Олександр Шушков. Чоловік родом з Кам'янця-Подільського. Олександру назавжди 21 рік. Про це повідомив Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Станом на 26 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 57 200 російських військових. Противник втратив 2290 танків та 4857 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1369 артилерійських систем, 330 реактивних систем залпового вогню та 172 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 260 літаків, 972 безпілотних літальних апаратів та 224 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 одиниць, спеціальної техніки – 131 одиниця. За 215 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 241 крилату ракету.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 Архівні документи та видання про пам'ятки культурної спадщини Хмельниччини представили на виставці в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Про це розповіла директорка центру Майя Онищук. За її словами, паралельно із нею в центрі розгорнули виставку «Краєвиди рідного краю». У ній представлені роботи учнів та викладачів мистецьких шкіл усіх 60 громад області. З паспортами на Бакоцький скельний монастир, пивоварний завод 19-го століття у Кам'янці-Подільському, пам'ятник Богдану Хмельницькому біля залізничного вокзалу в обласному центрі та ще більше десятка охоронних документів на пам'ятки культурної спадщини Хмельниччини можна ознайомитись на виставці в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва, розповідає його директорка Майя Онищук. Ми вирішили представити унікальні документи, унікальну експозицію, яку ще не доставали і не показували, про пам'ятки, які зберігаються і є на теренах нашого краю. Найстарше видання представлено в експозиції 1971 року. Це збірка рішень виконкому обласної ради депутатів, якими були взято на облік та під охорону держави пам'ятки археології, історії та мистецтва союзного та республіканського значення Хмельниччини. Українською мовою, друзі, українською мовою видання Пишаємося це. Союзного та республіканського значення. Ось такі наші пам'ятки. От так виглядає рішення. 25 березня 1971 рік. В експозиції також представлені книги про пам'ятки культурної спадщини Хмельниччини, видані за часів незалежної України. Зі змінюванням історії та культури Хмельницької області це вже нове видання. І ми плануємо другий том. Наші ось такі ось ці нові видання. Краєвиди Антонін з різних ракурсів, водоспад у Маліївцях та Бурбун, фортеці у Комінці-Подільському – ці роботи надали для виставки краєвиди Хмельниччини викладачі та учні мистецьких шкіл області. Загалом – більше 70 картин з усіх 60 громад Хмельниччини. На них – краєвиди області. Дитина 15 років намалювала. То у нас така нова ну, молодь, вони настільки надихають життя. Діти стараються, зараз тримають свій культурний фронт для того, щоб наші хлопці розуміли, що ми вдячні. Триватимуть виставки до 2 жовтня. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 36 учасників змагалися на південному бузі у Хмельницькому у спортивній риболовлі. Учасник Михайло, чемпіон України зі спортивної риболовлі, розповідає, приїхав у Хмельницький з Донеччини, давно не рибалив, востаннє змагався у 21-му році на Кубку України. Кубок України в Херсонській області. П'ять кілограмів я п'їмав і був в турі шостий. За правилами змагань, усю рибу після зважування учасники випускали в річку. Її слід було зберегти живою до завершення риболовлі. Михайло каже, такі правила саме для нього. Я все випускаю. Я по гороскопу риба, не нельзя риби. Риби – кушати рибу. Наймолодший учасник змагань – 9-річний хмельничаний архіп – після години змагань показує улов в чотири дрібні бички. Архіп їх називає тузиками та каже, як часто рибалить. Кожного дня. Затятим рибалкою називає себе учасник Олександр з Хмельницького. Каже, що ловить. Бичок, плотва, окунь. Та на що? Опариш червяк змагаються рибалки в трьох розділах за видом рибальських снастей: спінінг, фідер та поплавок. Голова клубу рибалок України Yo Fishing Клаб Ярослав Бойко розповідає про вимоги до учасників. Якщо це фідеріст, це використання не більш двох вудок і двох крючків на вудки. Якщо ся спінінгіз це ловля з берега без заходу і ловля тільки на плотні монтажі. За його словами, влаштовували змагання спільно кілька організацій державних та громадських, в тому числі клуб Рибалок Донеччини. Ярослав каже, в його рідному. У Краматорську було 7 тисяч рибалок. Змагання влаштовували часто, тепер вирішили відновити практику у Хмельницькому. А переможцями у трьох розділах програми змагань стали Михайло Подольський з Краматорська та хмельничани Олександр Довгань і Віталій Літвіченко. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.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 Стартують велосипедисти з майданчика поблизу кінотеатру імені Шевченка. Зробивши стокілометрове коло навколо Хмельницького, за кілька годин велосипедисти фінішують у Книжківцях. Наталя Сідова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.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 Вне спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазанко.